حلقه جديده من بودكاستر وي جات رايت ناو ساموون ميلودك از هيل ميوزيكال از هيل بلاك بي هو ترافيس كات هو اليوم معانا وسيم حيو <تصفيق> حيو <تصفيق> حيو وساب بسألك اول شيء خش في الثقيل هذه البدايه بدأها بشكل عاطفي نوعا ما وبعدها كالعاده البودكاست حنتكلم عن كل شيء بسألك عن اول تراك الفيديو كليب اللي شفته باست ان فيوتشر That was a touching video man. This video was recorded around the beginning of 2020 before قبل uh, الكوفيد. Uh, الفكرة حقتها إنه الوالد الله يرحمه <تصفيق> توفي <تصفيق> في نهاية 2019. <تصفيق> <تصفيق> فكنت بسوي فيديو أتكلم فيه everything يعني my experience كيف الوالد إنه إنه كيف توفي و... <تصفيق> just in a music in a musical way more melodic more touching. At that time I recorded a part وهو تعبان الجزء الأول قبل لا يتوفى. الين آه okay. الكورس فالبارت دا سجلته كان رو ما كان فيه ميكسنج ما كان فيه له اي شيء حطيته على جنب بعد ما توفى جاتني طاقه اني انا ايش اسجل البارت الثاني واتكلم مور ديب فانه زي ما اقول لك كاني كنت حاسس انه this oh. thing از gonna هابن فيلم اوه فالفيرجن الاول اللي سجلته حتى لما نرجع اسمعه دحين بستغرب هاو ديد اي اندرستاند اول اوف ذيس وانا لسه يعني هو ما توفى ولا صار له شيء فهمت؟ صحيح انه جاك الاحساس كذا خلاص يو نو اولمست تايم وزي كذا ايوه ايوه فسبحان الله يجيك احساس انت تكون عارف فهمتني؟ فكان هو المفروض يكون بارت الاغنيه المفروض نفس اللحن كان يكون بارت لسايفر لناس ما ضبط كي. الناس دولي ما سجلوا فاستخدمت اللحن كلمت بروديوسر بي ار كي اللي هو فابريسيو اللي شغال معايا حتى هو الاي بي الهندس البرودكشن كامل حق الاي بي هو اللي كان ماسكه اخذت اللحم منه قال لي ممكن تستخدمه حتى لو نزلوا سايفر استخدمته كملت الفرس الثاني كان عندنا بادجت بسيط انا والفيديوجرافر الغلاب الدايركتر اشتغلت معاه سوينا الفيديو ااا واز crazy تعبنا الفتره ذيك لانه كان قريب كورونا ايوه <تصفيق> فافري بليسز كذا تروح تصور كانوا يمنعوها او شيء زي كذا فهمتني طبعا اتكلم في ماليزيا احنا ايوه في ماليزيا أيه في ماليزيا ذاك الكلام فبس صورت المقطع اي ديد ماي بيست كنت قاعد احاول اخليه افضل من التوقعات يعني أني امثلها في مستشفى او أيه شيء زي كذا انه يكون مور ديب بس الظروف ما سمحت عشان المبالغ اللي قالوا لنا هي تعور القلبه مره تعور بس ان شاء الله وان وي ميكت يعني حسوي له ريميك ثاني وممكن واقف. اصوره في المستشفى ونفس الفكره كلها اسويها احسن ونزل تعرف الشيء الـ الـ الملهم لما حصل الموقف م. الله يرحم الوالد الله يحب. توفى كملت مو انه في ناس ممكن يكون ديبرست لدرجه يترك كل شيء في الحياه <تصفيق> <تصفيق> انت <تصفيق> اتخذت الميوزك في ذا الوقت انه خليني فضفض <تصفيق> Depression was actually there. بس انه ما كنت بحس الشعور ده واكون خلاص بقفل غرفتي خلاص في الغرفه ام ديبرست الشد فا اي وز يوزنج ماي ميوزك ان اواي اني اطلع اللي في داخلي فهمتني واستمر في حياتي عادي فهمت اوف كورس فا اي وز هارد بس الحمد لله عديت منها وسويت الفيديو ومره كنت مبسوط فيه اند ايفن اول يوم نزلت الفيديو كان في شيرز عليه مره كثير من ارتست كبار برضه <تصفيق> وصل لي أول فيديو يعني في يومي وصلي عشرة ألاف كان شي جميل بس حين آه نزل لـ 2600 بسبة أنه I had a mental breakdown at that time او شوش ثاني مع اني صورت ونزلت ايفرثينج بس بعدها بفتره كده تعبت شويه اند اي ديليتيد ذا فيديو كان اللي سمعته القصة إنه في ناس ما كمان كبار في الساحه سووا له شير وزي كده ايوه كان في ميسي برودكشن يانج بوي عندك تيمبا تيمبا برضه يعني اشتغلنا معاه من زمان صورنا له الفيديو اللي هو قول قولي ليلو تذكره. فكان شيء مره موتيفيشنال كنت مره مبسوط اي توت اتس ماي هيت تعرف ايه ذاتس ات من اول يوم 10 اوكي فام كونسيستنت ديستنك ان ريتش شيء يعني نادر وصعب انه يص... يصير يعني عادي ايوه ايوه ايوه ياخذ فترة فاهم؟ ياخد فترة, ياخد فترة من البرودكشن ايش اللي خلاك تحذفه؟ كان في سببين، أول سبب إنه جاني منتل بريك داون، يعني ذيس يعني ما أحب أقوله كثير بس أي مين اتس أوكي، عديت منه أموري طيبة في لا يعني مرحلة واضحة إنه كانت صعبة أيوه كانت جداً صعبة وفي نفس الفترة عرفت إنه عندي بايبولار، إيش اسمه بالعربي؟ ثنائي القطب ثنائي القطب يسموه اكزاكتلي، exactly. فهو تعبني وما كنت يعني طبيعي الفترة ديك ومعاه دينياً كانت يعني انا ديني فترات لما اشتغل وانزل اغاني وتجيني فتره اقول اوكي okay, if this thing actually worked, am I gonna make money from it, I'm يعني gonna feed my family, myself, and اوصل لمرحلة دي <تصفيق> مع نفسي فاهم؟ ايوه تقدر فاتمكست مع البايبولر وحذفت المقطع ثاني انا اليوم قدام مغبون يا ريت خليته طيب نقدر نسوي ترانزيشن لشيء मोर पॉजिटिव زي كذا طبعا نوعيه الميوزك اللي انت تسويها مره ميلوديك في ستايل مختلف ما كان الستايل اللي مم. متعودين عليه في السعوديه وزي كذا كان في ثوره ضد النيو سكول ووريف اذا في كول نيو سكول هرجع لو نسمي شيء اولد سكول نيو سكول لانه بيتغير النو والاولد كل عشرة سنين يعني صح والله الدزم ما ادري as long as انك قاعد تسوي اغاني يا ميوزك So انا جود سام نيو اند اول انشوف اكتميل اكثر للتراب على حساب مثلا الهاردكور وير از ذا ريزن وفي شيء ثاني ابوضحه بس تراب دازنت مين مامبل تراب بيتس مين الكينج اوف تراب تي اي واحد من اكثر الرابرز الليريكال جوتش مين تي اي ما يسمعنا ترى له واد ما يسمع ليش ما يسمع يتعلم عربي كذا ولا ايش يا جيزي الناس اللي بدأوا بالصف على اساس انكم تكلمتوا عربي والله ميكس هو عاد فهمه فهمه ما فهمه ميكس زي الاغاني ذاتس ترو اغانيك كمان ميكس انت عندك كونتنت في محتوى كل شيء له رساله تقريبا اي بي انت جريت حنخش فيه ستي سترونغ برضه اغنيه ايموشنال yeah. الاغنيه الافرو بيتس قادم هنا وراك تنوع بي ماي لافر بي ماي لافر بي كذا لمحه ستايل افريكان جامايكي كذا يا ذا واز جود مان الافرو ذا سجلت للأفرو داك أعتقد 2018 مين أكثر ناس تميل لهم تقول أوه هذا تخيل نفسي تراك معه أو هذا الآدمي نفس الفايب حقه أن اوكي بس ليتس سيكندريك نو ما ذس ذس شوت ذا شوت شفت ذا شوت اوت ليكنديك لما ام نات كيندرك بينز ذن اي ذا كريزي عندك جاي كور مان هاي جوي جوي الناس دولي هم اللي صراحه الهموني طبعا لو نرجع لورا تبي انا انا كنت في البدايه اسوي mostly old school فهمتني اوكي okay. uh, فكنت اتاب اسمع كثير والي مين باي اولد سكول عشان دول yeah. Eminem, فهمتني Yeah. الناس ذولي كلهم كنت اسمع لهم اول فمنهم استلهمت وكنت اسجل اكثر شيء كنت اسجله على نفس الالحان على الايام القديمه وكذا مو اي اي hey. صحيح دحين, hey. دحين hey. في ميكس بين الاولد سكول والنيو سكول اصلا في الحان yeah. كثيره كذا هذا البالانس المثالي اشوفه بس وفي المستقبل كذا كيندريك لومار جا كسر لي كسر لي كله فاهم عجبني yeah. عجبني اسلوبه جدا كلماته إلى يومك دا ماني قادر ابرمجها كيف يحط الارقام مع ال... أو شفت يواني. الفيديو ذاك؟ يا مان في تراك اللي سوى الفيتشر مع بوشتي مجنون مجنون ما اقدر ماني. اشرح لكم لازم تشوفوا الشرح لانه شيء معقد لايك تو كومبليكيتد للعقل الافرج الناس اللي بيسمعوا اسمعوا انا منحاز زبد ضد الممبل خليك على ينغ تك وجانا والتعبانين دول حقينك ارون جيف اشيش العبقريه الشيء المعقد كيف تلقي كيف كيف تخلي الناس اكشلي يدوروا ويسمعوا يرجع يسمع تراكاتك لين يفهم الفكره اللي انت تبغى توصلها يعني اسمع تراكات أكثر, أكثر من مره وكل مره اكتشف شيء عادي كل مره تكتشف شيء لين يجي لك مقطع رياكشن يجي يفهمك اكثر ها. وانت تنصدم انك كنت قاعد تفكر بطريقه غلط كمان فكره كيندرك لامار من هالناس هو ام ام يمكن الوحيدين اللي شفت اكيد توقع في رابرز اكثر م. بس شفت لهم ليركس تدرس في الجامعات حرفيا يا يا اكشلي يس اكشلي يس ام ام شفته اكثر من مره في عده جامعات لانه اتس سمولر ذن جست ذا ليريكس رايم سكيمز وزي كذا لا في كمان الادمي ليريكس حقته تتحول وتصير لاسق مع البيتس تصير بنفسها بيركشن او درم الفلو حقه له طريقه يصير كانه درم يا يا اس باك ودس باك اس زيك اند ديت حتى القوافي في الاورنج ما اورنج لو تذكرها اوه يا انا اذكر بس ما مش ذا فيموس وان يعني كندريك سيم كندريك كمان مجنون كندريك كندريك مجنون الرسائل اللي يوصلها ترجع تسمعها 3 4 مرات ما تفهم لسه عشان كذا في محتوى بعدين ننزل لمين لمور انه يو كان سي ليريكال بت مور ميلوديك اوكي عندك دريك there is a lot of people to be honest. بس في الراب ولا في الار ام بي كمان في ناس لا الار ام بي اكيد اكيد اكيد في بيونز i don't know people actually support this girl ولا لا i don't i don't like her lyrics because it's too nasty. اه اوكي. بس هار فايب اوف ذا برودكشن اوف ذا ميوزك اند تستخدم صوتها والميلوديك دوجا كات. الالبوم الاخير اعتقد اذا مو غلطان في 2021 في اغاني المجنونة مجنونه مجنونه اسلوبها كيف تلقي وصوتها مع الهندسه ابداع بس اللي ممكن شيء ما ايده هير ليركس ايه شيز ناستي يا فيري ناستي وعندك عندك ناس كثيرين برضو عمري ما حوقف فهمتني؟ طيب نخش فقره ثانيه ايش الشيء اللي تكرهه في الراب السعودي حاجه واحده واعتقد في ناس كثيرين بييدوا الفكره دي اي لايك اول شيء اي جيف بروبس تو एवरीवन قاعد ينزل الحين م -م. شايف الجنان شايف الفتره اللي زمان كان وقد ايش صار في رابرز الحين ومبدعين اغلبهم ايه. واغلبهم صغار والكباريه لسه جالسين وانتم عارفين ذا الكلام في <تصفيق> ناس يا يا يا. فشو. يا. ف... بس اللي ما ايذوا كانت حاجه واحده دسات عندنا ناس لما يدسوا ما عندهم اسلوب انه <تصفيق> there is people and there is family في عوائلات اسمه صحيح فيو كان يو كان دس ا جاي بي مور برودكتيف خليك يعني زي الايش نظيف ذكي جيبها بلفة تقصد جيبها بلفة اوكي okay. yeah. طب اتحول المحتوى تقريبا تك. من عده سنوات انا اشوف انه فعلا صار اتحول استثناء اللي أول. مرة ان بس الكباريه صار لا عندهم ليمتيشنز او ما تقدر لانه كلماتك أكزاكي. توصل وصارت لهم مشاكل أكزاكي. فخلاص اتغير المحتوى صار بلفه. الهرجه انت تتكلم عن ارت جاي نابع من شخصيات قويه ومن ارون نو الراب زي ما هو زي الجانرز وما هو جاي من نفس المكان حق م. بقيه الجانرز فيا انا صعب انه تقول لي لا تقول كذا ممنوع تقول كذا ممنوع تقول كذا هذا شيء مره difficult بالنسبه لي هو شوف ايه طبعا طبعا في يعني حتى انا لما في فتره كنت بشتغل مع ناس كانوا بيمسكوا لي اغاني وزي كذا بس في اشياء كثيره قالوا لي لا تقولها وانا ما اقدر امشي على الشيء ده يعني صح. في في امور في امور ما تقدر يعني يو ويل نوت بي بروداكتيف في الشيء اللي انت قاعد إيه تقوله فانا معاك في ذي الفكره بس انا فكرتي في انك انت مو انك ما تقول قول بس يعني أنا أنه أنت وما بادك ففي أشياء فيها مبادئ يعني أنا مبادئ اي will نيفر اف اي had this with سومون اي will diss بذكاء بوريه قوتي من جد في الراب مو ضروري سب ولا سب أي أحد يقدر يسب حتى بزري يقدر يسب أنتِ لو ترجع تاريخ راكم واحد من أكبر ملهمين في تاريخ الهيب هوب ثمانينات تسعينات يعني ولا سبه واحدة في الراب حقه ولسه الناس اسمع طبعا اخذ الراب مع بيج دادي كين كول جي راب الى الكول جي ليفل ثاني عارف من ناحيه ليركس هو الوحيد اللي كان بدون اي سبب هذا آه. هدفي لما نتكلم دائما او احب اتكلم عن الراب الامريكي انت آه. عندك ماركت مر تقريبا له 50 سنه مر بكل المراحل المراحل اللي كان فيها ضعف بزنس اللي الناس اغلبهم الرابرز كانوا سوبر بس ما كانوا يطلعوا فلوس بزنس وايز لانه كان يضحك عليهم ما كان في ماركت كانت بدايات الماركت هم خلقوا شيء ما كان موجود حتى سبونسر شفنا ترانزيشنز وكيف وصلوا فعندنا هيستوري شفنا الهيستوري عندنا المعلومات ليش احنا ما تعدنا او مو تعدناهم بس اننا قربنا شرخ كبير انا اشوف فرق بين السعوديه وامريكا 300 سنه اكيد طبعا ناحت. طبعا ميوزك وايز؟ which is crazy لما يعني يكون عندك جايد ليش ما نوصل؟ بس اي هاف اثيري في فتره قريبه هتشوف رابرز كتيرين من الخليج ومن السعودية حيسووا ميكس مع أمريكا وبرا إن شاء الله لا شيء trust الرؤية كيف ماشية وكيف now a lot of people are coming here صح صح and meeting صح صح صح صح صح. like you meet a lot of people coming from outside صحيح فهمتني so definitely there will be work and I promise you هيوصل وقت ده واتذكره وقريب موب أيه رابط موجود دائما منشوف الفيديوهات he's promoting Saudi Arabia man أي بشكل والله هو زوجته ليش كيز ليش كيز ليش كيز ليش كيز شيء الزين واحدة من الناس برضو اللي كنت أسمع لها مرة اي مرة أسلوبها في الأغاني والألحان وكل شيء الألبوم الأخير أنا سمعته لا no, لا في أغنية مع بوشتي دخلت بوشتي يا أخي الأدمي هذا عمري ما شفت له سيء شخصيا لا مجنون بوشاتيم مجنون الارتسل اندجروند هم اللي ما هم مستفيدين أو ما وصلنا دعم بس للكباريه باختصار محتاج دعم بس فروم كومبانيز كل حلقه لازم نذكر هذا الشيء خطوات ايوه الخطوات قاعده تمشي المفروض الخطوات قاعده تمشي احنا الحين حرفيا في اسلك طريق يا نداس فيه يا حنبي هذه الفتره هي اللي قاعده تنبني اصلا فيها خلنا اقول لك قاعدة. القاعده وفي كل حاجه في كل حاجه مو بس الميوزك قاعد ينبني فيها الهيستوري حق الساودي فاك تعطي كلمه للمستمع ايش تشوف المستمع السعودي ايش تحس يعني ناقص يا اخي انا ماني ماني مستوعب الى يومك ده انه ما هم قادرين يتأقلم يعني شوف في رابرز هنا مجانين حلو انا الى يومك ده i don't know كيف ما وصلوا من أسلوبهم من أغانيهم، من الحالة من جودة الأغاني فاهم لأنه هنا عندنا الشعب الخليجي ما بيدعم أوكي في ناس بيسمعوا أوكي. بس برضو ما يدعموا الأغاني اللي هي اللي هي من جد برودكتف فاهم عنده فكرة عنده ممكن يتكلم عن الدنيا وعنده أي رسالة بيوصلها فهمتني أنا هذا الشيء إلى الآن اللي مستغرب إنه له جمهور بس مو الجمهور ذاك اللي ممكن يطلع على الارتس. ممكن يخليه يوصل لمراكز حلوة يقدر يروح يسوي كونسيتس من دولة دوله فهمتني لو جاك احد اجنبي من برا حيعرف اسمه يعرفه متى نزل الالبوم متى حينزل الجديد متى حيسوي الفيديو كم البادجت بس هنا مره انه فيه يعني طيب المساله في تسويقيه انا من انا من اللي شفته انه الفريق المثاليه لتسويق التراك لانه ما هو بس تراك عظيم نزلته وتعبته سويت مكس ماسترين وبس يلا رميته وانتهى الموضوع في سيستم كامل ورا التراك تعب يعني تعب. هناك ريكورد ليبلز سو سبمشن للراديو تروح تتكلم مع مثلا الافلام تعطي لايسنس لفيلم من الافلام هذا التراك يناسبك في مانجرز، في ايجنتس، في بروموترز، في بيئة كاملة تشتغل عشان تنجح التراك. هذا الشيء اشوفه يعني شيء صعب وناقص هنا. مرة ناقص. هو ناقص من ناحية انه نوت ايفري ون از ريلي فوكسينج اون راب وهذا الشيء عارفينه. فعندك اغلب الرابرز زي ار ذا سيستم نفسه. يجيك انه عنده خلفية بس مو لدرجة انه انا ممكن اروح اخبط باب الشركة الفلانية م. او اروح اي بروموت فور ماي سيلف يقول خلاص بسوي وات ايفر اي كان يجيب ال... يصير عندك رائد ما شاء الله هنا. ماسك <تصفيق> الكاميرا وقاعدين ها... قاعد يهندس قاعد يسجل فيلم ثاني فيو ف... ف... بروموت يور اون سيلف بنفسك تقول اي دونت نيد فهمتني من ناحيه هي حلو بس من ناحيه ثانيه ونس يو انتر زي الناس يو هاف تو نو ا لوت اوف بيبل يو هاف تو هاف كونكشنز وتعرف مين الناس اللي يحتاجوا الراب يقدروا يدعموا الراب سواء ماديا او سواء ب... من الموهبه او شيء زي كذا <تصفيق> اول نوع من الدعم تبغاه ايش هو ايش هو الدعم اللي يدور له دائما الارتس تيست الاندر جراوند انت ايش تدور Sponsorship, my guy. That's it. Money. That's it. Money, man. It's all about money. It's all about money because uh, you have the skill, you got your producers, you have your ideas, you just need sponsorship to make people work for you in certain stuff أو حتى you can fund yourself to buy some equipment so صح. your تكون productive احسن عشان تكون مره بروداكتيف. Uh, it's all about sponsorship and money. Actually we need money every time. <تصفيق> طول الوقت <تصفيق> صراحة يعني <تصفيق> <تصفيق> كلنا ودنا انه خلاص نبقى في السيستم ده حق الميوزك ونطلع ذهب منه أكيد. <تصفيق> حتصير أكيد. يا خوي ما حتصير عليك إن شاء. تراكات زي باست فيوتشر تراكات زي اللي كانت في اي بي انا انصح كل واحد يشوفها كل شيء حيكون في الديسكربشن <تصفيق> شيء خرافي طيب وسيم تشوف نفسك بس رابر يعني في او ارتست بشكل عام ولا تبي تخش في الانتاج والهندسه ولا شيء اور ناو ارتست اه فيلمنج ازول لانه فيلمنج وايز انا بديت يعني بديت مع منسي برودكشن عادل منسي بديت في التصوير كان وزي كذا <تصفيق> فما اقدر اقول ان اي هاف ا هيوج باك جراوند عشان لا اكذب بس يس اي دو هاف سم بوينترز ومنها بتعلم اكثر عشان لا تسهل الامور انتاجيا لنفسي انا كمان خصوصا الهندسه هذه تعبت عليها الهندسه تعبت كرهتها وحطيتها على جنب نفس بس الشي يعني. نفس الشيء نفس الشيء اي ترايد ات اي هيت اذا عندك الاير وتقدر تكون على القليله اداري مو شرط انه انت تمسك الميكسن والماسترين لا تعرف ايش تقول للمهندس. Uh, yeah this, this is good انا هذه yeah. اموري طيبه فيها I had the producer till now I have the producer لما كنت في امريكا انجنير بشكل لما. صح؟ yeah. yeah actually it's a engineer yeah. but he makes beats as well فهمت لما نكون مع حتى الالحان كنت اقول له يعني i need something around this كده كده فكنت زي ما تقول ايش i give him the head start then he goes with some crazy stuff yeah. وحتى في الهندسه اديله كيف انا متخيلها او شيء زي كده في الاستوديو looks shit <laughs> <تصفيق> ما حكذب عليك لانك م. انت قاعد تحاول تطلع شيء في راسك أيه. فتقعد كذا تلحن واللو وزي كذا فشكليا نوت جود بس في النهايه يطلع عمل المنتج. جبار المنتج ايوه يطلع عمل جبار بالتوفيق ما يحتاج برو يو جات ات الكونتنت لما تكلمت انت عن الميكسن ماسترن وانه عندك الاير ستي سترونج والله ستي سترونج ممكن كان من ال من الاي بي كامل كان واحد من اللي هندسته مو اللي اخر شيء بس تنسمع يعني اير وايز تنسمع صحيح ما كنت نا انزلها في الاي بي كوز الاي بي الفايب حقه كان هارد أه صح انه أغلبه ميلوديك بس كان من نوع دارك دارك بيت فداك زي ما تقول هو والافرو كان شويه بعيدين إيه. فانا قلت ايش امكس وزي كذا قلت خليني احطها مع ذس واز دس هاز ستوري تو بي اونست هو اي بي في النهايه يب. الاغنيه حق ستي سترونغ كان ستوري باك جراوند اوف مي اند ماي منها يعني جاني زي ما تقول positive vibe اني انا ايش اقول شيء. هاو ذا ميوزك واز طيب خليني ابغى اخش فقره ثانيه ليتس جو صح غلط او تتفق ولا ما تتفق؟ كلاش هو اللي شهر الراب السعودي. يس. Probably. من ناحيه هو بداياته تعرف انت المستمع عندنا ما بيسمع بس هو البدايات اللي سواها مع انه صراحه انا ما ايد كل شيء واعتقد اني ذكرت هذا في البرودكاست انه في الديسينج اوكي oh, okay. لكن يب هي وز يو كان ساي هي وز ذا فيس او الصوت اللي الكثيرين كانوا يعرفوا يسمعوا منه الناس اللي يعرفوا الراب بدون كذب يعني بدون لف ودوران بس بعدين بعد فترة بسيطة جدا بدأت تظهر المواهب ومنها صار نعرف الراب من ناس اكثر كمان في عمر معين ما كانت الدسات تقول اه تحمس والاكشن ولا اشياء يا دفنتلي ما حني قدو بيحني دفنتلي الشهرة والارقام معيار م. للعظمة في الهيب هوب ميوزك لا مش شهرة الشهرة هي ممكن توصلك لناس اكثر او يوصل اسمك لناس اكثر وزي كذا، لكن العظمه في الاشياء اللي انت بتنزلها، ممكن انت تكون عظيم وما عندك ناس كثيرين يسمعوك لانه ممكن نشرك او الاشياء دي، يعني ماركتنج وايز انت ممكن ما ما طلعت لكن صحيح يعني اقدر اقارن اندر بيبل ود بيج آرتست اي نو ذا بيج آرتست تراش فهمتني؟ صح صح قد اعطيت مثال عن تاكاشي 69 يا امان بالله آخ يا اخي امان بالله خلينا كان المسكت. عنده ارقام إيه ايش <تصفيق> <الله>. والله قمه الشعر وسميتش وحالة ام حاله لا يعني جاد شعر يحكي حكايه ليش ابغى اجيب النقطه دي لانه ناس كثير هنا في اليوتيوب في الكونتنت كرييشن دائما يربطوا اوه لا اذا ما عندهم متابعين ويحسبوا انه المتابعين جوا بس عشان اوه المحتوى ممتاز المحتوى لا ما ادري مثل ريلي عوامل كثيره تخليك تجيب المشاهدات دي <تصفيق> انت اوريدي تقدر تصنع عظم وانت ما ما عندك اي احد يشوفك ف غير كذا العظمة ما تموت. يجي وقتها الناس تسمعها هتلاقيها فاهم؟ هتلاقيها في يوم من الأيام لازم أي أحد في الحياة هذه يسمعها يشوف إنه الأغنية هذه كانت عظيمة وأنا ما سمعتها أول حرام علي. هذه نقطة الهيب هاب والراب تريكي فيها ما مم. يعني لأنه الهيب هاب تقدير الأساطير المفروض يكون أكثر بكثير. الروك أند رول عندهم تقدير كبير لأساطيرهم. كلاسيك باب عندهم تقدير لأساطيرهم اللي نزلوا تراكات. من الستينات م. الهيب هوب بسبب قوه البرودكشن والانتاجيه العاليه كيف احترام كيف الاساطير بالذات احترام الاساطير يعني بعد فتره لما يجي يقول لك يون اولد هيد ومذره ام ام ام هذه الاشياء دائما تسمعها اليونج جينيريشن وال نوج او old شرخ كبير بينهم سواء الغلط من القدامه اللي ما حبوا اهملوا الصغار او العكس انه الصغار هبل ما درسوا تاريخ الهيب هوب نجي للحق الاثنين ساقوه صح ليش؟ لأنه الكبارية المفروض يأيدوا الصغارية بس مو اللي زي تكاشي تكسنات عندك المفروض إنه يعني يسمعوا للصغار وزي ما يقول they give them tips أو أشياء زي كذا عشان حتى هم الميوزك حقهم يكون عظيم بس إنه يكون بطريقة ثانيه يعني مو ضروري يكون اولد سكول بيت وقوي زي ما بس بستايلهم وبرضو الصغارية لازم يحترموا يقدروا ويعرفوا إيوه إنه they did something before م. us فهمتني هم اللي أدونا مم. زي ما تقول الفرصة اللي احنا واقفين ايه. ليش بقول ذا دي جي اكاديميك قبل اسبوع تقريبا مم. هو لسه يعني اوكي عمره ثلاثين ما تقدر تقول عاش الهيب هاب هيستوري بشكل كامل قال كومنت انه معقولة انا لما اقابل الرابرز القدامو والتاريخيين وذل. شوف حالتهم حالة اشكالهم مرمطة ملابسهم معدومة وزي كذا معقول انت اللي صنعت الهيب هاب شيك البنك اكاونت كلام غبي اللي قالوا وجاهل مم. وطبعا يه. هو رجع وضح لما ال ال كول جي اعطاله الدرس بشكل محترم what what زبده درس تاريخي الهبابة اللي صنعوه والناس اللي اسسوا ذا الشيء اكيد انهم الناس اللي ما حيطلعوا فلوس اكثر شيء وهم اللي خلوك اساسا تاخذ yes. البنك أكاونت هذا اللي قاعد تجي انت, انت عندك الملايين ذي بسبب انهم خلقوا ماركت حرفيا ما كان موجود ما كان في مانجرز ما كان في معلومات ما في شيء، ما في شيء اسمه هيب هم اللي خلقوا ذا، بعطي امثلة باسكتبول مايكل جوردن واللي قبلهم وذول هم اللي خلقوا ذا الشيء عشان انت تستفيد يا ناكر الجميل فا والله انا مستغرب انه أكاديمكس قال كده صراحة كان شربان وبعدين وضح قال م. لا انا كنت اقصد لما يجوني الاولد هيدز يتشمتوا علينا انتوا تراش وما ادري فكان زي ما تقول ردة فعل خرشها ايوه خرشها راح اقرب خرشها الصراحه السوعي بالنساقه مساكلي <تصفيق> <تصفيق> عالم الهيب هاب كله قلب عليه وبعد درس ال ال كول جيب صراحه ال ال ادمي كمان عنده كوماند تحسه قائد جيش ذا برضو ده واحد من الناس اللي تقول عليه لجد من اوائل الناس اللي خلوا الهيب هاب باب هو اللي كان عنده شخصيه الماتشمان ام ان ام حيقول له انا قلت ابغى اصير رابر لما شفت ال, ال ال فلاي وفيديو كليبات وما إيش هو كان من الناس اللي ما هذولك الطريق هذا اللي بقوله مهما كنت قديم من مؤسسين الراب من اوائل الناس اللي كنت في الراب وزي كذا ادعم الصغار والصغار اذا انت ما تحترم الكبار انت هذه مبادئ اساسا لا في كثير ما عندهم مبادئ الوقت اللي احنا فيه ده صرا صح داي لوكات ماني بس فعلا لاسيت وي لاف ماني كلنا نحتاج فهن. الفلوس احنا في زمن ما تقدر تسوي شيء تبغاه بدون فلوس اكزاكتلي exactly. استوى المعيشه مرتفع لايف تشينج توتال يا اكزاكتلي سو كلنا نحتاج فلوس بس كيف تجيبها؟ واحد انشهر بسبب مشيه عارفين انت شعره ازرق ومادري أدري اللي يطلع في تيك توك انت تخش تيك توك ناس انشهرت ولا هو انشهر شهر حرفيا تفهات. حرفيا انشهر ايوه هو حرفيا انشهر على التفاهات والكرنج اللي قاعد يسويه صح حرفيا واحنا <تصفيق> جالسين نشتغل وتعبانين هنا وهو بس مشيه نقطة ثانية حلو الشيء لما يجي بعد التعب لما يجيك بسهولة ممكن طبعاً. ممكن هذول اللي انشهروا بدري وبسرعة الشهرة المفاجئة ه مشاكل مره كبيره فعلا في ناس انشهروا بسرعه راحوا في داهيه والله يعني ما هم شيء جاء بشكل مفاجئ حياتك تعلقت في ذا الشيء وما وازنت ان ير اولويز اون واشياء زي كده ف اريز ا آه لما تصير ادكتد للمشاهدات لما انشهر بدري خلاص يص... أوه هذا الشيء اللي لازم دائما اسويه لما تقل مشاهداته حتى وهي كبيره تلقاه يبدا اوفس ويزعل و هي دو سم ستوبيد شيت تو up again. back yeah. لا. ادون كيف في بيديوهات. ناس كثيرين والله طلعوا، طلعوا في اغاني يعني ضربت معاهم ودحين اختفوا اختفاء غريب. كأنهم اليوم يومك ما ادري. الله يستر عليهم. عايد. الاستمراريه اهم من صخب التراكات نفسها. صح اكيد مليون في المية أيد وانا واحد من الناس اللي ماني مستمر، هذا الشيء مأثر فيني كمان فديفنتلي الاستمراريه لازم لازم، يو هاف تو بي برودكتيف. you have to always لازم دائماً فترة لفترة تنزل و كده برمج وقتك إنك أنت تنزل وتكون مستمر عشان يو اكشلي ريتش أنا مش حاجة من المشاكل اللي عندي إنه I'm not consistent ممكن أركز في الحياة أكثر في وقت إني كنت أخذت الراب إنه شيء أساسي no, I have to be there I have to do it every time بس سبحان الله الدنيا أو الحياة راحين تغير أشياء فأنت تحاول تحطها على جنب بس هذا شيء غلط يعني مو شيء صح اعتقد مو حاجه كاني قلت الرايف قبل الشو شو اسمه احسن شيء قبل ما تخش الراب يعني وخلاص انت تحسيت انك اتقنت الموهبه وزي كذا تسوي 20 تراك هذا سنه سنتين قبل ما تبدا تنزل يا امان 20 تراك انت تقدر يس إف يور بروداكتيف بينغ اونست تقدر في فتره بسيطه تسويها صحيح ست شهور ممكن انت تخلص 20 تراك بس مستحيل من ال 20 تراك تسعه منهم مو قويه كذا انا سويت شهرين شنين تراك في شهرين ناير كريزي برافو لا لا لا <تصفيق> مو انا اقولك يو كان يو كان بس مو كلها تعيدها آه صح ايوه طبعا في في تراكات ارجع لها ثاني واعيد فيها واعدل واسوي آه وابدل آه. وما ادريش بس هي الفكره انه انت لازم تشتغل تشتغل تشتغل لين توصل ليفل عالي من من كتابيا ايوه من, كتاب من بشكل عام من خبرتك هذا الشيء الصح اللي لازم يصير مع كل الناس ابو الرابر السعودي اللي سجل لي غير لينجو رنت لانه اجبروا انه يسووها لما قابلوا كول اول رابر اللي يسوي لي 10 تراكات في يوم واحد مليان في امريكا اجين كم مره اعطي المثال حق للوين <تصفيق> لازم لانه ستاندر <standard. تصفيق> 53 تراك في يوم 30 تراك في يوم ايزي ولا كانه شيء عنده يعني يو هاف تو بي منتلي اوكي فهمتني منتلي اوكي يو هاف يو بروديوسر يكون <تصفيق> مجمع <من جميلة>. لك طبعا لازم البروديوسر يكون مجمع لك طبعا طبعا طبعا الالحان جاهزه ايوه جاهز انت عليك تسجل يب يو كان دو ات اكشلي والله بس لا. لازم تكون في الرايت مايند ست انك okay. انت تجلس وتكون يعني الحماس تحدي ايش تبغى حافز اكثر من كومبتيشن يعني انا قلت تخلي الكومبتيشن اقلبها بشكل بوزيتيف I will try to do that one day. let's do Hopefully. it حط ثلاثة أربعة أسماء خمسة أسماء let's do it how much you will زيرو لا لا خلاص كنسلها ذا سااااااك شيت ان شاء الله لا we can't do that no I'm joking but hit me up فن الرابر أهم من شخصيته نب هي قسمين لحالة صراحة بس لازم يكون لو انت رابر لازم يكون عندك شخصية صراحة عا كانت بي لسنينك تسمى ما عنده شخصية ايوه ولازم لازم يكون في communication بين الواقع والأغاني ثرب في الواقع هي بأمانة لحالة لأنه لانه انت قبل لا تعرف شخصيه الرابر حتسمع اغاني انا ممكن تعجبني اغانيه ومره انسان بيرفكت في الاغاني طبعا بس هو كانسان انا ما ماني شايفه فما حرجع اسمع له ثاني فهمت ما عنده بيرسوناليتي اور سنتليدس كونكتد يعني في النهايه ايتز ايتز كاينو سكاينو هاف تو كونكت بوث غالبا في يوم من الايام حتقابل واحد من الفانز قدامك في الشارع اكيد كيف حتعامله؟ ما حتقدر تتصنع شخصية التراكات في الواقع فاهم؟ عشان كذا انا اقول لك لازم تسوي كوميونيكيشن بين الاثنين لانه في في وقت حتحتاجه لازم يكون في بالانس ايه. تذكرت ذا بيبي وهو يضرب الفانز الموضوع يعمل الموضوع, يعمل الموضوع يعمل مره صعب من جد انوين الجمهور كيف يتعامل مع الرابر ومع الشخص او المشاهير بشكل مم. عام او اكره شيء اسمه يعني تنشهر شهره خياليه تخيل تحمل انه ناس يجوك يبغى يصوروا يبغى يتصوروا ما تقدر <تصوره> تطلع طول الوقت <تصفيق> مهما كان مودك تبغى تاكل مع يحسبوك اعلى <تصفيق> تعرف ذاتس ات ما عندهم اوكي ذيس نيجا نيدز هيس تايم يحتاج وقته هي ونا ايت يو ونا جو اوتسايد لا تعالوا قربوا شيء انسان زيك والله العظيم شغل اغنيه امينيم واكزيبت دونت ابروتش مي ليتس جو مقارنات مشاهير الساحه mm. لو تبي تسوي فيتشر تختار شخص واحد Mm. اليونغ كلاش إيه كده ذاتس ات ليش الحشرة دي That's it, be it. Be wave now, young up, yes, اللي... أو الساوند حق قريب منه أيوه حتى قريب أنا لي فترة عن الـ old أقدر بس إنه definitely what young so... في <تصفيق> so... mm. تختار الرند ولا شيبوبه؟ ديم مجرد شيء خيالي كذا وممكن يتحقق والله مان أنا ون دو شيبوبه از ويل سو اي جيف بروفس ليون قبلها ايه فدحين ندي شيبوبه مان ليريكلي از كريزي يا مان ليريكلي از كريزي فاكس فاكس فاكس تجرب معاه شيء حيكون شيء هاردكور غالبا واحسه من الناس اللي يحب يثبت على ستايل ايوه بس ما حيكون شيء مور فليكسنج او شيء زي كده لا حيكون توبيك يكون مور تاتشينج تو بيبل فهمتني؟ اوكي ايه لانه هو مره يعني في اشياء يعني لما نتكلم اشياء دنيويه والحياه وزي كده mm. جبار فاشوف نفسي ممكن اسوي شيء معاه زي كده فشيء حيكون حلو يعني بلاك بي ولا سلومو؟ بلاك بي نو داب اي لايك هيز فايب يا مان الفايب قريب من ايه ايه ايه ايه بلاك إيه. بي لو مو غلط يعني ممكن اشتغل مع بس ما سو بس بلاك بير الفايب حقه يان اي اكشلي تيكت بريفيوسلي ابي اي didnt text him نزلت في اغنيه نسيت ايش اسمها والله سويت له زي الفيديو كذا انا اي تاجدم تود ذس نيجر ريبلاي مي قلت منه اكلمه على فيتنج هاب تصير ليش لا انه هو ما كان رابر وفتره وجيزه بسيطه جدا برودكشن وايز كلمات اسلوب نبرة صوته ما شاء الله so yeah I can't believe how my music will be when I work رحمن في <تصفيق> تشلز <تصفيق> <ـ التعاب> كاز ولا نين اه I will probably go with كاز حتى امتنان يعني he's producing good يعني قاعد ينزل كثير more productive <ـ التعاب> بس هالقوه كاز استمرارية كاز والتنوع ياب ياب وليتر اللي يعطيك تريكس ومهاريا يعني جبار جبار ما هو شيء نورمال وفترة <تصفيق> بسيطة شهر كمان حسن البخيتان أوت اتفقنا في ذي النقطة كالز بلاك بي وإم تي نايم ناحية الاستمرارية والعمل والبروفيشناليزم هذول امثلة الارتس الارتس الجدد مم. هذا اللي مفروض طالع فيه كيف انك ورا بعض وبجودة مو كم كم وجوده خشم كذا عارف لازم وجوده ذاتس ات فقرت اسئله سريعة كذا اكثر رابر ملهم في السين السعودي كان بي ان اي يس اوكي ليش لا الرابر التونسي سنفار جراند توتو كمان سوى مو اقول لك ملهم صدق مع اني ما اعرف المغربي والتونسي او قبل yeah. امس واحد قال لي عن الجراند توتو لازم تسوي له رياكشن ذاتس ات يا مان جراند توتو مره جبار صح انه في اغاني كثيره له هي بروموت دراج دراج دراج فهمتني؟ بس اسلوبه مره مجنون يا مان انا يعني اتمنى السين الخليجي يوصل للاسلوب التونسي والمغربي يعني okay. ناس مجانين آه سان ده اللي بتكلم عليه اغلب اغانيه بيتكلم عن مشاكله او الدنيا او فهمتني؟ الاشياء okay. دي فذير از ا لات اوف ثينجس يو كان كاتش فروم مره كريزي لسه الاغنيه ايش هون بوينت يعني تقدر تهز راسك عليه حلو النقطه اللي قلتها انه يقدر يجمع بين الفايب زي ما تقول انا ما اعرفه بس يقدر يجمع بين اللييريكال ايه؟ في نفس الوقت باب زي ايه؟ جد في امريكا جد ايه, ايه جد ايه ايه ايه جد اول انت سالتني شعرك قلت لي الرابرز لسه الرابرز المفضله ايه جادي واحد منهم مره جادي واحد منهم مره جبار. ما اقدر اقول لكم من الجيل ذا درست فلوات لانه لو فلو وستايل ما حد ثاني زيه وهذا شيء نادر في اخر 10 سنوات yeah, كلهم كوبي بيست استثناء جد yeah, yeah. وكم رابر مميز له ستايله والفايب حقه الخاص عنده الفريستايل اللي سواه في الكالر شو ايوه كريزي يا مان اللي لابس فيه الجيرزي حق ريال مدريد ايوه ايوه ايوه ورك كان وز جي كول يا اكيد اي It's... احد طرف جي كول That's اول مره سمعت راب عربي ايش كان احساسك؟ انا صراحه في البدايه ما كنت اسمع راب عربي نهائيا يعني كله كان غربي ايام توباك و جيت و... <تصفيق> للراب العربي متاخر جدا بعد ما الدسات خلصت الناس خلصوا ايه <تصفيق> جيت اسمع وسمعت لمين اول واحد طبعا مين الاغلبيه اللي سمعوه لهم مين؟ طبعا الفيرست رابرز اللي سمعته لانه هو اللي الايام ديك كان اسمه موجود في كل <تصفيق> <تصفيق> بعدين بديت اتعمق واسمع الدسات القديمه اللي كان يسويها على حقين البحرين و... ايام المنتديات يب <تصفيق> ايام المنتديات اكزاكتلي exactly وبس ديك الفتره اللي بديت اسمع ايش كانوا يسووا بعدها فترة بديت انا تقريبا 2010 اول مره هيك يعني كتبت كده كنت طقطق عليه على الحاره <تصفيق> <تصفيق> مين الرابر اللي من ناحيه البرودكشن ولا لحن جوك لك في كذا تحس انه مزيج ترافس على اكيد, أكيد،, أكيد. هو انت تسمع وتحس ترافس على طول بدون كذا بس بمحتوى اقوى بصراحه exactly. محتوى اقوى وعميق اكثر خصوصا حقين اللي هنا الخليج وكذا فهمتني مو كثيرين ماسكين الجو اللي هو ماسكه فهمت صح انه في ناس بيقلده بس <مع> تقليد اعم فهمت اللي ما حاس يجيك ناس بيقلده مثلا ترافيس سكوت توتالي <مع> يعني من الى فهمتني من فلو اسلوب كل شيء ما حاس معنا كيش ارجع معنا. للاصل ما ارجع للاصل وخلاص لكن <مع> في ناس بيأخذوا أشياء من الارتست وبيضيفوا لمستهم. هالولي أنا أعطيهم اكيد exactly. <تصفيق> أنت صاحب ريكورد ليبل يا وسيم okay. عندك في الريكورد ليبل يشتغلوا معك أرتيست وهم كالس شيبوبا أرند وسلومو mm -hmm. الآن عندك مبارزة حرب بشكل صح حلو تأخذ مين معك من هذه الأسماء واحد فقط فقط هو المفروض ما بين شيبوبه وراندر بس ايل جيفت تو راندر مع هي ايه صعبه شويه لكن ايل جيفت تو راندر شيبوبه مور ليريكال هو مره جبار في الليريكس ايه آه بس مو ما ادري عنه في الفريستايلات بس انا شفت راندر في الفريستايلات إيه فممكن ايه راندر راند في حرب جايه ترى <تصفيق> <تصفيق> حان الفقره الشخصيه اوه وصلنا والله تلعب فيديو جيمز ولا مالك فيها؟ نعم مان هاي فايف من بعيد والله اي دونت بلاي my team <تصفيق> حتى انا شي نادر من زمان ما لعبت الان بس نزلت فيفا مع الويب وكرهتها بصراحه ايام اول ممكن ايام زمان كول اوف ديوتي كود برضه يدك من بعيد وايام زمان كمان اي مره زمان سوني تري سلم تعرفهم اي لكوبستو 2 يمكن لكوب 2 اصلي عليه اقوى السؤال ذا ليش لأنه انا احس اقوى محتوى في الانترتينمنت الجيمين اكيد <تصفح> <لليه>. <تصفح> طبعا ماني حق جيمين وزي كذا بس هذا هو الواقع لو انت تنزل ستريمن وجيمنج يا رجل انت مو حتنفجر وحتطلع فلوس ماني ووقتها يمديك تدعم الراب حقك يب اكزاكتلي <تصفيق> والله خلاص طيب. نلعب دحين والله <تصفيق> <لس تصفيق> جو المعتاد <تصفيق> <جيمين. ولكن تصفيق> الافلام <في> المسلسلات المفضله او الافلام المفضله طيب ممكن وي سلسلات مسلسلات حلو بيكي ممكن ادي كمان في شيء اسمه The Castle اه اه دوكات دات بس قديم مره دا يعني انت من النوع اللي يقعد يتفرج ويحب ايوه استمر في مسلسلات وزيك وقت فراغ صراحه اتفرج اما غير كذا يعني اني انا عندي جدول كل يوم لازم اخلص حلقه يعني لا انتروفيرت <تص> ولا اكستروفرت اجتماعي ولا لا مره اجتماعي مره اجتماعي يعني طول الوقت اكتف تحس انك تفضل دائما تخرج برا؟ دفنتلي يوما yeah. ولا عادي يمديك تمزج؟ لا يعني انا ممكن اقول لك 95% اجتماعي، 5% <مم> بس من فتره لفتره يو نيد يور تايم خصله تكرهها في نفسك اكثر شيء ممكن اي جاج اي جاج بدري فهمتني؟ بعض الاحيان حكم يعني مسبق اي حكم مسبق بعض الاحيان اغلب الاحيان اكون غلطان فهمتني؟ <مم> فهذا الشيء ممكن لازم اعدله في نفسي مستقبليا خصله <تصفيق> تحبها في نفسك؟ حاجه احبها في نفسي <تصفيق> اي والله دس question is, is deepest uh, shit the only thing that I can say is love yourself and uh, you will be happy يعني ممكن <تديتهم> حكمه اليوم الايام اللي كنت فيها في الجامعه في ماليزيا في ناس كثيرين كانوا يضايقوني نفسيا انا ابطل اجلس معاهم بسبه نفسيتهم انه مور انتحاريه او جو زي كذا آه لا ما ينفع تمشي مع الانجليزي <تصفيق> بصراحه كانت يعني. يا مان فهمتني ف love yourself be happy يا مان صح انه بعض الاحيان الدنيا تقلب الواحد بيا انجويت انليف ليف ويد يا مان انا اشوف انه 95% اغلبهم يعني مره مبالغ فيه والمشاكل اللي بتخترعها في عقلك لانه العقل بيخترع مشاكل yeah, exactly. انت عودته على ذا الشيء يخترع لك مشاكل من ادفه الاشياء صح فاللي نسميها كآبه في اغلب الاحيان ما هي الكآبه اللي تحتاج مثلا ادويه لما تروح دكتور والناس مم. اللي عندهم مشاكل جينيه فعلا yeah. اغلب الاوقات انت حياتك مشيها بالطريقه الغلط ما بتشتغل صح exactly. عشان كذا إيش بحلوة ومره كلها سحابه وتمر هي كذا يوم حتطلع يوم تنزل اكزاكتلي هذا هذا ذس از ماي اكسبيرنس والله لا exactly. ما شفت فتره في حياتي تسول او دائما لما يكون في اب اب اب يجي الداون بس ايه لا, خلاص اوكي انت مستعد للمطب سوق الاسهم و... كذا اكزاكتلي exactly. بس وسيم. اي مدينه او اي بلد تفضل تعيش فيه باقي حياتك؟ <تصفيق> شوف انا ما سافرت اماكن كثيره <تصفيق> بس القود ماليشيا يا مان اربع سنين مرسنين. بصراحه شيء لما ياخذ من انا الان زعلان والله إني رجعت <تصفيق> حتبكيني سبع سنين في امريكا حاجه <تصفيق> خلاص والله سبع سنين <تصفيق> لا مره كثير <تصفيق> يعني انا اعتبر نفسي كبرت هناك ليش تو ريتاير بلده اني انا اعتزل <تصفيق> فيها كل شيء واقعد هناك بس ما أكون مطفر طبعا اكيد اكيد هذه بالنسبه للزورتها امم خياراتك قليله أتكلم لا من اللي قريت عنها اللي شفتها في المباريات okay. مثلا شفت عنها سياحيا فيديوهات واشياء زي كذا، في اسم كذا يجذبك؟ ميبي تو كنتريز، كندا واحدة من الدول اللي كان نفسي اروح واعيش فيها هناك و... برد أستطل... صح ذا كرايمز ار نوت الوت صح صح صح لا فرق يس yes انه في عنصرية في كل في كل دولة بس كندا من الدول اللي انت ما تسمع الأنصرية لذلك الدرجة فا.. Uh you wanna try that feeling فهمتلي. you wanna be in, in a place that uh, ما فيلو الدالة الكتير صح صح uh, something new and Canada is a beautiful country I saw a lot of good things there والدولة الثانية ممكن because the beach والاشياء دي فمت uh, عندك موريشي اوه انت هذا هذا لمن خلاص اعتزلت يا هذا اعتزال نهائي هذه تروحها بعد ما عمرك 62 فاهم ايوه 62 عجوز يور بانك ستيت امورك طيبه تيك <تصفيق> <تصفيق> يور وايف <تصفيق> ومودير وخلاص بالضبط. خلاص ايه هذا شيء ترى استغرب منه الفرق مع انه الاساس قريب من بعض اللي هي كندا وامريكا مم. بس ليش ثقافيا امريكا اجرام ما يا يا انا جاتني فرصه اني اروح امريكا واعيش بس وكندا شيء مختلف لا مو للدرجه دي انا اقول لك يعني على حسب انت هناك سبع سنين ايوه إيه إيه إيه لا انا اقول لك على حسب المدينه على حسب حتى المدينه نفسها فين تروح وزي كذا فلما اتكلم واقول جرائم واشياء زي كذا yeah. مو شرط انه هذا so the, the that's, that's, that's, that's mo... وهذه أكثر شيكاغو لوس انجلس اكثر شيء يا عمي طيب تروح طيب تتزاعل مع واحد بكره يطلع له مسدس لا بابا خليك انا اقفل باب بيتي في ناس بريال يعني الحياة ما تسوى والحياة رخيصة عندهم أسهل شيء إنه طبعًا عندهم نظام الجان لوز <تصفيق> اللي ما غباء ذاتس تو كيف انا اروح اعيش في دولة زي كده يا ابوي اكيد يا اخي طبيعة الانسان يوم تصير مشكلة معاي. يجين بزره معاه يجينا واحد بزر اتكلم معاه كلمة كلمتين يطلع لي الحق حقه 15 سنة بس عمره يكون معاه سلاح وذاتس ست يعني والله اروح لين هناك عشان انقتل ايش اموت براحته خلاص والله <تصفيق> شيء ينرفزك صح بشكل عام لما يكون عندك احد او صاحبي بيستغلك شيء مره ينرفز خصوصا في الاندستري اللي احنا فيه في الميوزك حيكون عندك ناس انت اصحابك او معاك وفجأة يشوفوك في الراب قاعد تنطلق وتروح أيوه. في ناس بيتغيروا عليك او انه يقربوا اكثر عشان يستفيدوا منك آه شيء مؤسف يعني و... ودايما يتكلموا عنه يعني حتى انا مو شرط تجارب انا شخصيا لكن بقرا وبشوف تجارب آه. الناس وزي كذا تستغرب كده. يا مان لقمه واحده احنا كلها يعني ليش كده ذاتس ات او yeah, هل تتفق انه اوكي لما انت مثلا تبدا تطلع الله يرزقك عاد ملايين الملايين انه لك حق تعطي مثلا او تمول ناس بشكل مستمر بس عشان كانوا اصحابك وزي كذا هذا واجب عليك ولا انت جبته باجتهادك؟ شوف هوز ان نيد حساعد صاحبي يور ان نيد حساعدك بس غير كذا انت لازم تشوف طريقة زي ما انا حكيت طريقه زي ما انا تعبت انت اتعب بس انك انت حياتك بالانسد وتبقى جاست اكسترا ماني بيكوز يور ماي فريند ام سوري نو بس انا نقطتي لا. ان هذا اللي تصير دائما مع الناس حس الانتايتلمنت او الواجب عليك انك تمولني بشكل مستمر تخيل يجيك صاحبك دائما ودائما ودائما ولما تيجي مره انت ما اعطيته ساعدته فيها هنا يقلب كل شيء ايف. هذه واحد من الحسابات يا مان. تعال لو شغال معايا في البرودكشن وريفر ودو ميوزك هذا اوكي تاخذ فلوس حتى لو نديك اياه، اما كده عمال على البطالة برو خارج <تصفيق> معليش. <تصفيق> <تصفيق> الرياضة المفضلة لك؟ بطلت انا بس كورة. ايش تشجع؟ اي واز اتفرج إلا يومك دام فترة فترة بس اتحاد. يا ما قابلت رابر اهلاوي لين الاتحاد افضل من, من امريكا كم مغنية نزلت الاتحاد؟ <تصفيق> يا عمي من الاتحاد انا احب الاتحاد بس تعبوا ديني اجل ايش يسووا الاهلاويين <تصفيق> <تصفيق> ذا؟ اوه اوه اوه لا لا كذا كذا الحلقه بتنقني ان شاء الله يوصلوا السنه الجايه ان شاء الله اذا وصلوا ما انت داري مع افضل مكان تسمع ميوزك فيه استوديو اوكي استوديو سياره بقى. اكثر شيء الاستوديو ليه لانه الفايب يديك الفايب بالضبط ومنها انت ممكن ال... تلقط حتى التفاصيل الصغيره اللي ما تلقطها مثلا وانت بالجوال هندسه تسمعها صح صح القهوه شيء اساسي بالنسبه لك ولا مالك فيها لا ما لي فيها يعني. قبل شيء اصلا ورا الكواليس ضرب ميلك شيك مو <تصفيق> عارف <عين في> اسمه مو عارف اسمه اسبانش لاتيم ليش ليه عارف خلاص أي الله شيء بارد جيب يلا أيه له بارد. طيب إيش الوظيفة المثالية اللي تشوفها مناسبة لك في بداية مسيرتك؟ يمين الراب؟ لا مو في الهيب هوب. برا شيء يناسبك okay. تحسنا؟ آه أقدر أوازن بينه وبين الراب. طيب أنا درست إدارة فندق وسياحة. حي. واغلب ما اكسبيرنس كان في الفندقه اشتغلت تقريبا من 2015 ل 2018 فاحب فح... انه استمر في نفس الشيء في الفندقه والسياحه بس از بوزيشن مور انتو سوبرفايزنج هي كل الفكره بس عشان اخذت الاكسبيرنس اكثر من ثلاث سنوات اشتغلت هنا الفندق كان في المطار الداخلي اللي قفلوه دحين صار حق باكسين كنت شغال هناك لمده ثلاث سنين فهي ادتني زي ايش الحماس عجبني الفايب حق المطارات فاي سيد ليت ورحت ماليزيا ودرست و... الحين باقي لي سنه تقريبا اخلص ان شاء الله اوصف الاكسبيرينس في ماليزيا ايش كيف قررت انك تطلع اساسا من أساسه يعني اوه آه انا في البدايه صراحه انا كان عندي مشكله في الدراسه انه بدرس فتره وبسبه آه ماديه وزي كده فكنت بوقف ثلاث سنين ارجع ثاني واني كنت اشتغل في الفتره دي لانه لما وصلت للوظيفه اللي قلت لك عليها اللي كان في الفندق اللي في المطار <تصفيق> عرفت اني اسوي بدجت واوازن فلوسي زي الناس فانا كنت قاعد احاول اطلع لبرا كنت قاعد احاول اني اروح كندا <تصفيق> فمنها قلت اي دونت wanna ويست ماي تايم doing nothing هنا فهمتني ما اسوي ولا شيء خليني ابدا يب فخليني اقلها استفيد بالفلوس اللي انا جمعتها دي اني اروح ادرس، انا عارف ان الفلوس ما حتكون مكفيه لاربع سنين تو بي بس قلت انا اتوكل على الله وربك <تصفيق> يسهل يب و 2019 باكت ماي باك قدمت واحد من الشباب ساعدني في الاوراق وكذا وسهل لي المواضيع كلها ومشيت ودرست سنه تحضيريه وسنتين كورس الحين جيت هنا يب مديري سنة. بس الاكسبيرينس حق ماليزيا كان شيء جميل جريت اكسبيرينس عرفت على ناس مره كثيرين منهم في الجامعه تذكروني قلت لك سولجا شارات سولجا شارات والجيز يب. من الناس اللي المبدعين اللي كانوا معايا برضه في الجامعه ودحين مسيرتهم ما شاء الله الله يوفقهم كمان اكسبيرينس انك برا بلدك تغترب والفترة طويله ما في شيء عادل انا بالنسبه لي ياما يغيرك كانسان يا بروه. مره طيب شاوت اوت للناس اللي دعموك أعطي أسمائهم الان دوس انطلق. أول اسم هو شاراوت لمنسي برودكشن عادل منسي أخويا أول واحد دعمني في جو الراب بالعكس هو أول واحد خلاني أبدأ موضوع الراب قبل الراب كنت بيت بوكسر هو أوي. كان رابر فمنه استلهمت أشياء كثيرة وبديت مسيرة الراب ثاني شخص ممكن شاراوت عندك بنجمان برضو ممكن الناس ما تعرفوهم اما مور باك سينز ستف جي ار عندك برضه اليونغ دعمني كثير برضه غلاب ذا دايركتر هذا واحد من الناس اللي مره دعموني في ماليزيا حتى بدينا البرودكشن حقنا اجيب برودكشن عندك سنايبر برضه دعمني برضه فشاركت اول ذيز جايز ان هوب تو ميت يال اب ان شاء الله طيب اي سؤال تبى تسالني اياه انا ورائف؟ عندي سؤال لكم انتوا الاثنين برضه ايش؟ نخليه سبايسي شويه. اه لزق. <تصفيق> متى بدأت انت الجو اللي قاعد تسويه دحين؟ او ايش اللي الهمك كمان في الجو ده؟ تتكلم سعودي يلست ولا اي شيء بالضبط؟ عامة. يعني إن شايفك انت ما شاء الله مدرك اشياء كثيره فبعرف <تصفيق> ايش الاشياء اللي الهمتك وخلتك تكون في الفايب ده؟ شوف يعني على مدار السنين من وانا صغير يعني وأنا مثلاً أسوي سكتشات كذا فجأة ألف م. أشعار من عمري م. تسعة سنين وانا أكتب ليريكس وزي كذا عارف م. و... م. أفلام تمثيل إمبارسونيشنز uh, أي شيء في الانترتيمنت ربي م. خلقني كل شيء يا قلت ليش ما أبدأ شيء أنا عشان ام الهيب هوب احس المفروض كان ابدا وانا بذر ما بديت لاي سبب عادي فليت في الحياه وعشت وسويت كل البلاوي اللي سويتها في الدنيا <صفيق> جينا الواقع الان كواليس قول لي يس ابغى اسوي شيء احبه شخص معين الهمني لا هي اعتقد تراكمات انا طول عمري طول حياتي اسمع واتفرج واتابع كل شيء في الهيب هوب وثقفت نفسي بشكل كبير يعني مهووس هيب هوب عارف جيت السعوديه شفت ناس شغالين ما في دعم، شفت أشياء حسيت مشاكل، أنا برضو كآرتست بدأت برضو قلت ليش ما سوي شيء ممكن يلهم ناس كثير شيء ما هو موجود، وأنا أحس أنه الناس يحتاجونه مع مرور الوقت هذا الشيء صح يا ما متى، قبل تسعة شهور قبل تسعة شهور اللي هو ساودي بشر. يلس بالضبط إيه. تقريبا لكم؟ كم آه بداية السنة نعم. فناو هير ومستمرين اكيد ولسه لسة, لسه باقي شغل باقي شغل انا مسوي ذا الشيء وبخسر من فلوسي وزي كذا كله عشان الهيب هاب بيكز اي لاف ذيس فاهم؟ جيت باك تو يو يا ما ممكن في يوم ترجع ان شاء الله ترجع, ترجع يمكن ممكن ناس يفتحوا بودكاستات بسببي في الهيب هاب اتكلم على اساس يدعموا ارتست ويعملوا دا التاريخ بس ذاتس it أم هير طيب أرائف تقريبا نفس السؤال متى بدأت وايش اللي خلاك تقول انا بصير رابر ولا انا عاجبني الجو دا وبكون رابر طيب انا انا في البدايه اساسا اكتب شعر لحاله وكنت اكتب روايات لحالها وكنت اغني خليجي في نفس الوقت للناس اللي حولي واحد من ليناد شراتو كليبس اللي في كل حلقه لازم اقول اسمي <تصفيق> لازم <تصفيق> كلبس هو اللي انا اشتغلت معه من البدايه لين هو كلبس كنا قاعدين في قاعده قال لي اسمع رايف ليش ما تجرب تسوي كذا شغل لحن جربت اكتب ما حاولت اوزن، ضبط معاي الموضوع، شفت انه الموضوع مره ممتع، وانا كبني ادم اساسا الالهام من زمان يجيني سواء في تصوير ايا كان. لانك اوريدي من اول توك توك تالف برضه. بالضبط بالضبط بالضبط فجاء الوقت المناسب احمد قال لي دوس، قلنا ندوس، جربنا اكثر من مره اكثر من مره، دحين شوف انا قاعد كيف اتفرع احاول اصيد كل حاجه اخلي الناس مشاركة. كلهم يسمعوني، هي كذا، بدأت تقريبا من قبل ثلاثة سنوات. ثلاث سنوات ثلاث سنوات بداية الفعلية كانت قبل سنتين يعني 2019 2019 منعرضت للفكرة وبديت أسوي تشتغل أشياء تشتغل من وقت أيوة. 2020 <تصفيق> نزلت وجاء الحضر <تصفيق> لا امسو I'm so surprised. تعرف انا متى كنت انا ممكن كنت انزل يعني اول عمل نزلته في نهايه 2013 او 2014 هذا الشيء انا لو قعدنا نبحثه ذلحين حتضحكوا انا من الايام ديكو يعني كنت انزل واقطع مشكلتي إن انا كنت اقطع وارجع ثاني هذه المشكله اللي اي اي ام ستيل ماي بليس يعني اي ديدنت موف بس ام سو ام سو اميزد اوف ا لوت اوف بيبول لايك يو صراحه بدأوا خلال ثلاث سنين أو سنتين زي كده. <تصفيق> and they, they, they, they, the production, the music, the lyrics كل شيء صراحة متناسق. فأنا لما نشوف ده that. شيء بيحمسني إني أنا يو أنت إيش بكون موقف كده لك فترة دوس دوس <تصفيق> لك يا برو ومره استمر وحنشتغل سوا قريب اصلا أي طبعا استنوا استنوا استنوا مره قريب الموضوع مرة, مرة, مرة, مرة, مره قريب خلاص <تصفيق> بتقول رساله لاي احد لاي للمستمعين للرابرز لل للهيب هوب بشكل عام الهيب هوب كوميونيتي كيب دوين وات يو دوين بي بروداكتيف دونت ايفر ستوب وتقطعوا زي ما انا بقطع لكل الرابرز طبعا <تصفيق> قطعتك 10 شهور واعطيتنا اي بي فيها ست تراكات جبت سؤال في بالي ايش حت... تعلمت من التجربه ذيك؟ لما نزلت ست تراكات بس بوستر وزي كذا ايش حسيت انه لازم تسوي نيكست شوف انا كان في خطه انا ما نزلت الاي بي بدون اي سبب هو كان في خطه لما كنت في ماليزيا انا ما كنت بتوقع انه حاجي هنا فهمتني فكانت في خطة بيني وبين غلاب، كانت في فكرة في اغنية المفروض انزلها قبل الاي بي، بعدين نزل الاي بي، وكل شهرين انا انزل فيديو كليب. <تصفيق> الاغنية ذيك اللي هي سنجل لحالها لينجو، بعدين انقي من ثلاثة اغاني من الاي بي وانزله واكون كونسيستن وحتى اسوي بروموشن، حتى اف فاندبل بروموشن، ادفع أي. حتى انا من جيبي. أي. فهمتني؟ سواء People هو react حتى لو اليوتيوب او الشيء ذا فهمتني؟ لكن سبحان الله يعني رسمنا الخطه كتبنا كل شيء وسجلت اغاني كثيره اني انا اكون جاهز حتى بعد الاي بي لما انزل الاغاني الثانيه، لكن صارت ظروف اني انا اضطريت اني اجي هنا وبعدت من التيم حقي إيه. فصارت اشياء كثيره وانا من يوم ما جيت هنا ما كنت ابغى اصور اي شيء، فكنت ابغى البرودكشن يمشي زي ما كنت مسويه هناك يعني بنفس الليفل. الدرس اللي انا تعلمته في امور كثيره تغير فهمتني؟ طبعا الحياه ف... يا يعني الحياه مره متغيره ف دو يور بلانز انه لازم اسوي بلان واكون متاكد من البلان ومره ما اقطع مهما كان حاجة وفيديو يعني. كليبات جايه كلمتني إن انت عن فيديو ففي في في في اشياء كثيره باذن الله شخصيا تعلمتها وحسيت انه ما شاء الله تراكاتك جباره لاحظت انه بشكل عام حتى الكباريه يسووها الماركت هنا سنجلز فيديو كليبس سنجلز فيديو كليب هذا اللي يمشي دائما اللي اقوله للارتست والفنانين يس ابغى البومات لانه هي اللي تخلي او توريني من الفنان بس على حسب الماركت السعودي او إذن. تقبل الناس إن اللي ما هو بشكل مستمر نزل الالبوم بشكل سنجلز ولما ينزل الالبوم بعدين جمع كل التراكات اللي قيدك نزلتها نزلها ثانيه عادي ضيف الانترو والاوترو اللي هي تكون اضافيه في الالبوم نفسه او حتى تكون التركات. حتى تقدر تكون تنزل سنجلز إلا انت تسوي قاعده جمهوريه بعدين ممكن تنزل اي بي او ألبوم اكيد كذا تكون انت كسبان في الحالتين اكيد يعني. اوكي وسيم مين مقابله روعه يعطيك الف عافيه حبيبي حبيبي يما يا استاذ استمتعنا يا جماعه الخير استمتعنا بوجودك سي... وسيم حبيبي توصل ما يبغالك ما يحتاج يسعدكم ويسعد جمهورك وشيون دتاب يما اوف كورس للقمه ليس جو